Son günlər Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevi gülləliyən Yunis Səfərovun həbsxanada öldürülməsi haqqında yerli mediyada xəbərlər dolaşır. Xəbərlər rəsmi olaraq təsdiqini tapmasa da, mütəhəmin ailə üzvləri artıq həyəcan təbliç almaqdadırlar. Maraqlıdır, Bakıda Əliyevlərdir, Gəncədə Vəliyevlər kəlamı ilə yaddaşlarda qalan hörmətsiz icra başçısına qarşı atılmış bu güllə ölkədə məmurlara tuşlanan ilk silahın ilk mərmisi deyil. Bundan də Azərbaycanda məmur özbaşnalıqlarından və hər hansı digər səbəbdən dolayı bu hallar yaşanıb və ehtimal ki, gələcəkdə də olacağı istisna edilməməlidir. Bugün ölkədə daha çox məmur özbaşnalığı vətəndaşların bütün səbrini daşırır və məmurun hədəfə alınması ilə nəticələnir kanal 13 olaraq son illər ərzində baş verən bu tipli vəlayları araşdırıb sizin diqqətinizə çatdırırıq. Elmar Vəliyevdən öncə də Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin daha bir başçısı silahlı hücuma məruz qalıb. 1993-cü ildə şəhərin sabik icra başçısı Hacı Vaqif adıyla tanınan Vaqif Vəliyev öz iş otağında qətlə yetirilib. Hadisəni törədən şəxs məhkəmənin qərarı ilə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Analoji hadisə 1991-ci ilin 11 dekabrında Şuşanın icra başçısı Mikail Gözəlovunda başına gəlib. Bugünə qədər də ləbəbi bilinməyən bu cinayət nəticəsində Elbrus İbrahimov adlı bir nəfər Mikail Gözəlovu öz iş otağında avtomatla gülləliyib və bu şəxs 27 il məhkum həyatı yaşadıqdan sonra Qobustan qapalı həbsxanasında bir neçə həftə əvvəl dünyasını dəyişib. Bundan başqa, prezident yanında xüsusi idarənin ilk rəisi Şəmsi Rəhimov da 1994-cü il sentyabr 29-da Bakıda suiqəs nəticəsində qətlə itirilib. Onun qətlinin də siyasi motivli olduğu deyilir. Müdafiə Nazilinin müavini Hərbi Hava Qüvvələrinin və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rayıl Rızayev 11 fevral 2009-cu ildə Bakıda suiqəs nəticəsində qətlə itirilib. Onu qətli və qətlin tam təfəruatları hələ də müəmmalı olaraq qalır. 2014-cü ilin 1 sentyabr tarixində Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reistri Xidmətinin sabiq rəisi Arif Qaraşovun muavini vəzbəzində çalışan Füzuli Hakverdiyevoğlu İskəndarov Babək prospektində yerləşən 17-nin evin həyətində qarajının yanında qətli yetirilib. Hadisə adı çəkilən rayonun 24-cü polis bölməsinin ərazisində baş verib, qatil onun boğazını kəsərək öldürüb. Qətlin digər təfəruatları da məlum olub. Məlumata görə qatil maskada olub. O, qurbanın 19 bıçaq zərbəsi vurduqdan sonra buğazını kəsib. 28 dekabr 2016-cı ildə Ağdaş şəhər sakini Azərsu Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin Ağdaş Su Kanal Törəmə Səhəmdar Cəmiyyətinin Komersiya Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışan Elçin Babayev kafelərin birində ürəyindən bıçaqlanaraq öldürülüb. Qatil qaçıb gizlənsə də, bir müddət sonra polislər tərəfindən həbs edilib. 23 aprel 2017-ci ildə Azər Siğorta Dövlət Siğorta Şirkətinin Tovuz rayon filialının direktoru 1956-cı il təvəllüdlü Raya Bayramova iş otağında ölü tapılıb. Onu, həmkarlarından birinin qətli yetirdiyi bildirilir. Onun ölümündə daşıdığı vəzifə ilə bağlı hər hansı əlaqənin olduğu süburta yetirilməsə də bu barədə ehtimallar var. Bu günə qədərsə Azərbaycan tarixində dövlət məmuruna qarşı həyata keçirilmiş ən qalmaqavlı dəstə hadisəsi 1978-ci ildə Sovetlər dönəmində baş verib. 1978-ci il iyunun 30-unda Respublika Daxili İşlər Naziri General Leytinant Arif Nəzaroğlu Heydarov xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən faciəli sürətdə həlakı olmuşdu. Arif Heydərovla birgə, kabinətdə olan muavini, general Səlahəddin Kazımov və köməkçisi Əziz Səvxanov da qətlə yetirilmişdi. Sonda cinayətkar özünə də atəş açaraq hadisə yerində keçinmişdi. Bu nə terror idi, nə də dövlət çevrişinə cəhd. Qətli törədən Nazirini qətlə yetirən də elə milis işçisidir. İstintaqın gedişində məlum olub ki, Şuşa əbsxanasının zabiti Ziya Muradovun şəxsi evi olmadığından ailəsi ilə qala bilməyib. İş yerini dəyişmək istənməsi ilə bağlı dəfələrlə verdiyi ərzələr cavabsız qalıb. İki dəfə Nazirin qəbulunda olub. Nazirin çıxardığı qərarların heç bir icra edilməyib. Qətil günü Nazirliyin idarəsindən kağız parçası tapılmışdı. Kağızda belə yazılmışdı. Nazir-Muavini, Hüseynova, Qadrlar şöbəsinin rəisi Polkovnik Məhməd Qulyevə, Qadrlar üzrə inspektor Əfəndiyevə. Sizin kimi üşvətxor və süründürməkçiləri də ölüm gözləyir. Bu kimi hadisələrin ölkəmizdə çox olması məyus edici haldı. lakin buna şərait yaradan şəxslər vətəndaşların ərazisi alan məmurlarını özlərdi. Azərbaycansa ən son belə bir hadisə ilə keçən il gəncənin sabiq icra başçısı İlmar Vəliyevin başından güllələnməsi ilə şahidi oldu. İlmar Vəliyevin güllələməsindən dərhal sonra ona suiqəst etməkdə təksirli bilinən Yunus Səfərov həbs edildi. Daha sonra Gəncədə insanlar etiraz aksiyasına başladılar. Təəssüflər olsun ki, bu aksiyada itkisiz sovurmadı. Belə ki, Gəncə şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini, polis polkovniki İlqar Balaqşiyev və Nizami rayon polis idarəsinin rəis müavini, polis polkovnik leytenantı Səməd Abbasov etirazçıların kəsici deyiçi alətlərlə yetirdikləri zərbələr nəticəsində vəfat etdilər.